tale på jordens dag. I dag, for 50 år siden, blev jordens dag stiftet for at imødegå de allerede dengang stigende miljøproblemer. I gennem årene er den blevet markeret verden over, ofte med forskellige konkrete miljøbevarende initiativer. Men jeg er synd at sige, at jordens dag kalder på de store overskrifter her i landet. Der er ikke planlagt flagparader og store taler, eller 24 timers mediedækning. Faktisk er der nok rigtig mange mennesker, der aldrig har hørt om jordens dag. Og det er jo ikke, fordi miljøproblemerne er løst. Tværtimod. Vores rovdrift og vores mishandling af jorden har aldrig været større. Og konsekvenserne af vores misrygt og ligegyldighed har aldrig været mere truende. Aldrig har det været... Mere påtrængende at genetablere respekten og forståelsen for vores plads på jorden. Vores tankeløshed, vores grådighed, vores tro på vores egen overlegenhed har fået os til at spænde jordens bæreevne langt over sine grænser. Vi i Danmark bruger årligt så mange ressourcer, at det ville kræve mere end fire jordkloder, hvis vi skulle være i balance. Tænk lige over, hvor absurd det er. Fire jordkloder. Og ikke alene det, vi producerer så meget affald fra vores overforbrug, at det hober sig op i havet, på jorden og i atmosfæren. Vi lukker øjnene for, at der jo ikke er noget, der hedder væk. Der er ikke noget, der forlader jordkloden. Konsekvensen er det forfærdende. Så forfærdende er det, vi er i gang med, at vi ikke kan udholde det. Vi kan ikke tro på det. Vi aner ikke, hvad vi skal stille op med det. Men vi skal. Hvis vi mener, at livet er dyrbart. Hvis vi elsker vores børn og børnebørn, så er der ingen vej udenom. Alle de forbrydelser, vi begår mod jorden, begår vi mod os selv. Jorden kan godt klare sig uden os, men vi kan ikke klare os uden den. Jorden er det eneste hjem, vi har. Den er vores forudsætning. Og hvor skønt er ikke vores hjem. Vores moder jord. Den mest forunderlige og vidunderlige, enestående planet i universet. Alt hvad vi kender til, alt hvad vi elsker, alt hvad vi behøver, findes her. Lige her. Jordens skønhed og rigdom er ubegribelig. Alt fungerer i kraft af hinanden, i et perfekt kredsløb. Og vi mennesker har fået lov til at være her til at se det, til at være en del af det. For det er ubegribeligt, at alting fungerer, hvis det får lov. Men jorden er ganske usentimental. Den er ligeglad med lovprisning, bønder eller gråd. Den lov er simpel. Du må indordne dig eller gå til grunde. Vi lever i en mærkelig og en betydningsfuld tid. Det vi gør nu er så uendelig vigtigt. Der er så meget på spil. Coronakrisen, så skræmmende og omkostningsfuld den end er, har også haft positive bivirkninger. Vi mennesker har fået en uventet pause til at tænke os om. Vores planet har fået et pusterum, hvor partikelforurening og CO2-udslip er styrt dybbel. I Nordindien kan man igen se Himalaya. I Venedig er der klart vand i kanalerne? I Paris hører man fuglesang. Vi har vist, at det er muligt at handle modigt og resolut, når det er nødvendigt. Vi har fået en enestående chance for at tænke os om, når vi sætter julene i gang igen. Lad os vise moder jord den respekt, den fortjener, og lave en klog og grøn genstart. God jordens dag!